کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے اتنی مولت نہ ملی تو کیا کرو گے اور روز کیسے ہو کل سے پڑھیں گے نماز اگر آنکھ نہ کھلی تو کیا کرو گے